Зняття готівки в касах і банкоматах Ощадбанку може бути безкоштовним. Комісія за зняття коштів в банках-партнерах буде меншою. Коли ви знімаєте гроші за кордоном, ви оплачуєте подвійну комісію. Зняття грошей в щедбанку це, напевно, одна з найбільш популярних послуг від банку. Наразі це можна зробити в банкоматах або касах Ощадбанку. За це буде нарахована комісія від нуля наприклад, по соціальним чи зарплатним картам, до 1,5 від суми операції. Щодбанк надає можливість зняти готівку без карти у своїх касах. Проте для цього вам треба взяти з собою документ, що ідентифікує особу, наприклад, паспорт, та врахувати, що у цьому випадку комісія буде дещо вищою. Якщо біля вас нема банкомату Щодбанку, ви можете зняти готівку в банкоматах інших банків України. Проте у цьому випадку комісія буде навищою та складатиме 1,5% від суми плюс 5 гривень. Проте ви можете дізнатися в банку про банки-партнери, в яких зняття готівки буде більш дешевим. Якщо ви знімаєте готівку за кордоном, то ви маєте бути готовими до більш високого тарифу за операцію. Так комісія складатиме 1,5% від суми плюс 35 гривень. Крім цього, Щитбанк нарахує комісію за конвертацію розмірі 1%.